A greš sam? Maxi naprej bo treba. Dehop. <laughs> Gre on. Ne vem, kako vi motivirate svoje otroke, ampak pri nas um, smo še premehni, da bi kakš kak trudel, ali pa kaj podobnega bilo motivacijsko. Je pa definitivno motivacijsko, če je mami sprede. Ampak mislim, da je le še edina razdalja, ko jo bomo prehodili. Kako naredi trobentica? Maksi, a te sem! Danes sem si ponovno zavrtela en podcast. In sicer sem bila lani točno en takle cajt Kostja Prtini. Na podcastu Lidl Slovenija ustvarjamo boljsi svet. In predvsem me je zanimal, kako sem eno leto nazaj razmišljala v primerjavi s tem, kako razmišljam danes, ko sem eno leto dlje mami in predvsem, ko se mi je zgodilo enih stvari. In moram reči, da za sto 100% iz stvari, ki jih povem v tem podcastu, še zmeram stojim, um, Sem se pa še ogromnih drugih stvari, definitivno, ampak Dete ga poslušati, jaz vam ne znam, kaj ga reče, Veš, svirt smatra, kako moja glava razmišlja o materinstvu in o aktivnosti in o preživljanju časa z otroci, v naravi ali pa komplet družine, ker sem takrat skor v redu povedala. pa pa pa pa. Daj po maki v senco, takole, hej! Živjo in dobrodošli v novem vlogu. Danes uh, vam bo z Maksom pokazala eno tako zelo lušno pot, tukaj uh, v Begunja, na Gorenskem. Um, v bistvu ena taka zelo preprosta. Zbrala smo si jo pa zato, ker je Uh, Mičkem bolj niž njska in dokler, so v, dokler je v hribih šestnega uh, in je spodit v ploc, zgodi termika, da potem začne v tem veter pihati. Takrat se z Maksom izognema v um, višjim legam in se potikava bolj po teh nizkih poteh. Um, ampak point je itak tem, da greva po vrcu, še nekaj počet, da greva še malo radi sklad. In take poti, učne poti, pretežno ravninske poti, so idealne. Uh, tako za nas, ki smo mogoče že v službe pa od dneva malo izmatreni, kot seveda tudi za otroke, ki so od svoje službe pa od dneva malo izmatreni. Um, tako da mogoče dejte pogledati v vaši okolici, če obstajajo kakre naravoslovne učne poti ali kakre zgodovinske poti, na kateri smo da danes. Uh, in se odpravd, da, ja? nekompličerati. Sam pejčeva. <fixen> ne pukniči ga? Sky! Sky! se nama skriva tale najna destinacija današnja. Opa! Mi smo se odločili, da se od gradu Kamen v Begunje nazaj vračamo po kolesarski. Naredili smo pomagli 20 metrov po travniku ob glavni cesti, ki pele pod gorami. Potem smo pa na kolesarsko, lepo vzadji stran od glavne ceste, brez prometa in tako bomo lepo naredili krok nazaj do našega izhodišča. Kaj Max? Mm. Ni, ni, ne? Kam pa To pa. Tako, pa zaključujemo točno tam, kjer smo začeli, na barkirišču pri Krpinu. Tako da, ko sem prej omenjala uh, motivacijo, to bo na konci, je definitivna motivacija. Sporčilo, ko sem ga hvala, za danes positi je pa to, da peljte jih ven. Uh, peljte sebe ven, uh, pokažite jim naravo pokašte in ko se dela, ko ti znabi biti um, da se giba, da se raziskuje, da se prestavlja palce. In verjamte, da te naredil obema zelo lepo slugo. Se vidimo v naslednjem vlogu.